Itämeren vesi on sekoitus valtameren vettä ja lukuisten jokien tuomaa makeaa vettä. Pintaveden suolaisuus on etelässä jopa 20 promillea, mutta laskee jo pohjoisella itämerellä kuuteen. Jokisuistoissa, kuten Pietarin edustalla, vesi on lähes makeaa.